يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح ما فل يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح ما هلنا فل السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين بصوا انا عارفة ان انتم بتحبوا السفر واجواء السفر وخاصة بقى لو هنسافر بقى عن طريق بقى الطيران ومن دولة لدولة في ناس كتبت في الكومنتات توقعاتها المكان اللي احنا راحينه صح وناس كتبت للأسف غلط بس انا بقى حابه اخدكم كده في جولة سريعة جدا جوا مطار الملك خالد وافكركم بقى باجواء السفر فكريم بقى مسافرين يلا نطلع بقى على الطيارة ونعيش الاجواء وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا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 بصوا بقى انتوا متعودين مني على الصراحه وهقول لكم رايي في طيران اديل بمنتهى الامانه اولا الوجبه وحشه جدا الساندوتش ده اول ما تشوفوه ما بيقدموش غيره اوعوا تاكلوه وحش وحش انا مش عارفه ده بيض بجبنه ولا جبنه ولا ايه مش عارفه هو وحش سيء الكيكه دي طعمها حلو يعني لطيفه والميه طبعا اشربوها النسكافيه آه ده ما بيتقدمش طبعا انتوا بتطلبوه على حسابكم لان انا كنت دماغها هتنفجر اليوم ده فطلبت النسكافيه آه بالنسبه بقى لل للطياره صغيره جدا جدا يا جماعه معرفش هي تقريبا يعني في حجم الطيران هي اصغر او أو أنا حسيت إن هي أصغر آآ عاملة زي أتوبيس المدرسة أو الأتوبيس بتاع الرحلات ومش أتوبيس فخم يعني لأ ده أتوبيس رديء بأمانة الله ما استمتعتش خالص بالرحلة إن الركاب نفسهم بيتعاملوا إن هم آآ مش عارفة يعني في الشارع بيرغوا وبصوت عالي والكلام ده كله فما حبيتش الموضوع مع إنها كانت غالية جدا لأن أنا حاجزة الطيران قبل ما أسافر بيوم وما كانش فيه أي طيران متاح إلا هي ف للاسف التجربه مش لطيفه ايضا الطائره وجميع ملاحي المقصوره نتمنى انكم استمتعتم برحلتكم معنا اليوم ونشكركم لاختياركم طيران اديل مع تمنياتنا لكم بطيب الاقامه هنا في مدينه القاهره او حيثما كانت وجهتكم اخيرا رجعنا لبيتنا في مصر الحمد لله بس زي ما انتوا شايفين كده في معركة تنظيف دايرة بصوا التراب والحاجة قعدنا الدنيا مع ان والله مقفلة وتحت الباب كنت حاطة قماش ومقفلة الستير وكل حاجة والشابيات كويس جدا بس مش عارفة كمية التراب دي جاية منين بصوا سول حاجة كلها تراب فاللهما نستعين بقى ده كده تاني يوم وصلنا هقعد بقى ايه انضف الدنيا هو انا كنست هنا ومسحت بصوا خلت الدنيا بتلمع كده والمطبخ نفس النظام تمام وخرقت بقى ايه على بقيه الحاجه عشان بس نبقى يعني قاعدين في المكان حتى لو مش هنطول يبقى المكان ما فيهوش تراب يعني عشان صدرنا وكده بس لو وصلتي معايا في الفيديو حد هنا ما تنسيش بقى تحطيلي لي لايك كومنت زيك حلو كده ولو لو اشتركتيش اشتركي معنا في القناه وسوري على المنظر ده يا ربنا يا عيننا بقى وده الدور اللي فوق اهو كنست الدنيا تمام ومسحتها المفروض بس ايه دي نقط ميه من ايدي دلوقتي وانا ماشيه تمام دي اهو وده كنت خالعه الاكياس بتاعته وغسلاها ركبها دلوقتي دي الميه بتاعه المسح هنفرش بقى ال ده دلوقتي بعد ما لبسه الكسوه بتاعته ودي السجاده برمتها وكنستها بس هدي الدنيا اهي ظبطتها عقبال ايه اروق الحاجات اللي على الوش دي بس ايه الارض بس كانت معدومه تراب نقعد بس في نظافه اعرف انقل من هنا لهنا دي شنط سفرنا والله لسه لسه بقفلتها طلعت بس ايه حاجات كده بسيطة تمام وربنا بقى يسر في بقيت بقى ايه الأود انا قلت لكم ان انا الاوض نفضت بس السرير وغيرت الملايات لكن الاوض نفسها مطربة فانا بقى ايه اعملها ان شاء الله ويا معين يا رب كان جالي اسئله كتيره في الكومنتات ايه رايي في العفش الابيض بما ان عفشي في, في السعوديه كله ابيض فحبيت ان انا اوريكم بالتجربه العمليه انا عندي المكتب ده ابيض بس بصو الدهان بتاعه لميع يعني اكيد اللمعه بتاعته باينه هو واخد بقي طبقه اكليريك واخد مش عارفة يعني مش بفهم في الدهن قوي بس هو بيلمع هو مش مطفي تحسوا ان هو مجرد كده بيبقع امسحه البقع بتروح عكس بقى ده تماما يعني المفروض المفروض اني انا لمعت ده ولمعت المكتبة بتاعت التلفزيون بصوا يعني لو الولاد شغبطوا عليه مهما امسحه ما بيطلعش ما بعرفش اطلع بيبصم بيصفر اه فهو ده كان اللي انا عارفاه بقى ان هو كان دوكو فرن مط او مطفي. وحش جدا يا جماعة. وحش هيكرهكم في اللون الابيض لانه ما بيبقاش ابيض آه مع مرور الوقت. بصوا من بعيد ما بتاخدوش بالكم ان في بقعة. انما ده قربتي زومتي آه التاني ما بيبانش فيه انما ده مجرد ما بتزومي كده بتبان البقعة البصمة. البصمة حتى بتاعت الايد ممكن لو ايدك فيها اي بقعة هتبصم. إيه لو عايزين ابيض اعملوا اللون ده يا جماعة حلو جدا النوع الابيض اللي هو بيبقى فيه لمع ده حلو حلو حلو سواء هتعملوه في مطبخ هتعملوه في خشب في اي حاجة هيبقى سهل معاكم اوي انما النوع التاني ده منصحش بيه ابدا وهنا بقى كان اول يوم فطار لينا بقى في مصر. فلازم بقى نفطر الفطار الشعبي الاصيل بتاعنا. يعني اه كان لازم بقى نعمل فول. احنا بقى في البيت بقى وبطاطس وطعمية وكده. بس لا لا لا ما كنتش قادرة لان انا كنت بنظف البيت. فما كنتش قادرة. فخلت طارق جاب لنا السندوتشات دي واستمتعوا يا جماعة بطاطس بقى على و وفول وشيبسي وحاجات بقى كده مخللات. ايه رأيكم في المبخرة دي? حط بقى هنا ورق فويل عشان الذهب بتاعها ده نتوسخش. انا مدمنة قهوة. فتخيلوا بقى ان انا المكنه بتاعة بتاعت القهوة خلاص بقى يعني في السعودية مش معايا في مصر. فرجعت بقى لقواعدي سالمة غنامة كده للكنكة بتاعتي كانت وحشتني جدا جدا. وقابلها بقى ايه معلقة كيوت كده جديدة شبهها يعني بصوا شفتوا شفتوا بتاعياتها. بتادي من الفنجان بقى بتاعي ونولع النور بقى بتاعتنا ويا سلام بقى لو السبرتية بتاعتي كان فيها سبرتو يعني كنت شغلتها بقى وعملتها كمان على السبرتيه بس يلا ملحوقه ان شاء الله نبقى نعملها في يوم تاني باذن الله حطيت بقى كده القهوه بتاعتي علي نار واطيه وجبت بقى حته الفحم دي بقى لزوم المبخره الجديده ان شاء الله نعطر بيتنا كده ونخلي ريحته حلوه بما اننا نضفناه مش تنظيف من مليون في الميه بس نضفنا كل التراب اللي فيه ونفضته كله ومسحته كله آه ويلا بقى ايه نصب الفنجان بتاع بتاع القهوه بتاعنا كده واحلى وش من احلى كنكه بجد بجد كل اللي شرب القهوه بتاعتي بيحلف بيها واللي ما شربهاش فاتوا كتير فحقيقي يعني يعني دي يسموها قهوه العصاري هي دي اللي بتعدل آه الدماغ زي ما بيقولوا والماسك ده انا جايباه جديد برضو ايه رايكم لا لا يعني صرفه ومكلفه <تصفيق> باين الصرف ولا باين اكتر <تصفيق> مش عارف ينزل هو يعني حتى الفحميه مش عايزه تنزل ده فحم سريع الاشتعال تمام عماله بوريه لكم كده على شكل حصان يا جماعه مبهروا بقى وده الفحم بقى بتاعنا ده كده بريحه يعني عود بريحه المسك يعني حاجه كده يعني بقى اشوف لكم العلبه مكتوب عليها ايه بقى بالظبط تمام وقفلت المبخره بتاعتي اكتبوا في الكومنتات ايه رايكم فيها انا بقيت مدمن المباخر بكل اشكالها وانواعها وهمش بقى ايه كده انزل على الدور اللي تحت اعطره كده بريحه البخور وعشان بيتنا برضو اي طاقه سلبيه فيه تطرد كده وانتو ماشيين إيه اقراوا قران في بيتكم إيه اقولوا اثقار يعني حاولوا ان إنتوا ايه وخاصة بيت البيت عندي مقفول بقى له فترة فلازم ان انا ايه يعني ابخره كده وأقرأ فيه قرآن او حاجة عشان القفلة برضو ما بتبقاش ايه لطيفة هتسألوني انتي ليه مغطية الفرش زي ما هو انتي مش نضفتي اه نضفت ونضفت التراب وكل حاجة بس انا م... مش هقعد تحت فرجعت غطيتها تاني حرام يعني ان انا افضل بقي شقيانة في الدورين وانا محدش بيجيلي فقلت لا يعني خليك كده لما يبقى حد جاي ولا حاجه بقى اشيل آه نظفت كل حاجه وبصوا الدنيا بتلمع بتلمع بتلمع آه بجد البيت كان وحشني ربنا ما يحرم حد من بيته آه يا رب كل اللي بقى نازل اجازه تبقى اجازه سعيده واجازه موفقه انا المطبخ بس كل اللي انا عملته ان انا مسحت الارض وكنستها لكن المطبخ نفسه ما عملتش فيه حاجه ده اول يوم يا جماعه احنا لسه رجل يعني وبنقول يا هادي فادعوا لنا كده ان هي تبقى اجازه سعيده وموفقه ويا رب الفيديو النهارده يكون دم لطيف خفيف عليكم ما تحرمونيش بقى من كومنتاتكم الحلوه لايكاتكم لو ما اشتركتوش اشتركوا معانا في القناه عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر المقطع ده يعني هو مش بيتعاد انا ولعت النور اللي انا اكتشفت ان انا كنت طافيه النور وانا بوريكم يعني بلف بيه المره اللي فاتت ف بعد ما ولعت النور أه وهرجع اقول لكم لو عجبكم الفيديو ياريت تحطولي لايك كومنت حلو زيكم كده ولو مشتركتوش اشتركوا معنا في القناة وان شاء الله الفيديوهاتنا في مصر الفترة دي هتبقى حلوة جدا جدا آآ أه انتظروها ومنتظرة جدا تعليقاتكم انا بعلق عليها كلها وبشوفها وربنا يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية كلها <تصفيق> لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سابسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم